רџינה רחמה התלונתה לשני וארבעה מילים מהבית שלה לברר הסفر, ואז אחד וארבעה חמי... חמישים שמיניות מילים לביתו של החבר שלה. כמה מילים רחפה רџינה בסה הכל? אז בדחלה רחפה שני וארבעה מילים, ואז ירחפה אחד וخمישים שמיניות מילים. אז ירחפה אחד וخمישים של 8 מילים. אז חוץ מסח מספר המילים שירחפה. כדי לקחת, כדי לקחת את הסכום, אנחנו רואים שאנחנו יכולים לחבר את כל חלקי המספרים, בגלל שזה באמת אותו כמו 2 ועוד רבע ועוד 1 ועוד 5 חלקי 8. אז אנחנו פשוט יכולים לשנות את הסדר, אם תרצו להתבונן בזה בדרך הזאת. אנחנו יכולים לחבר את ה-2 את ה-1 הראשון, ואז נקבל, נעשה זה כאן, אז 2 ועוד 1, תקבלו 3, ואז נצטרך לחבר את 1 ועוד את ה-5 כדי לחבר את שני השברים האלה, עלינו למצוא... עלינו למצוא את המכפלה המשותפת הקטנה ביותר של 4 ו-8. זה יהיה המכנה החדש שלנו. אבל 8 מתחלק בשניהם, ב-8 ו-4, אז יהיה המכפלה המשותפת. המכפלה המשותפת הקטנה ביותר של 4 ו-8, אז המכנה המשותף יהיה 8. ברור מאליו ש5 חלקי 8 יישאר עדיין 5 8. כדי לעבור ממחנה של 4 ל-8, עליכם להכפיל את המחנה ב-2, אז אנחנו חייבים גם להכפיל את המונה ב-2. אז 1 כפול 2 זה 2. וברור שעדיין יש לנו 3 בחוץ. אז 2 ו-4 ועוד 1 ו-5 8 זה אותו דבר כמו זה. שכאן, וזה שווה אלה, יש לנו את ה-3 שלנו ועוד, ואז נחלק ב-8 של 2 ועוד 5. קיבלנו שבע שמיניות. אז זה יהיה שווה לשלושה מיילים ושבע שמיניות. היא רחבה סך הכל מרחק של שלושה מיילים ושבע שמיניות. אנחנו רוצים להעביר כאן משהו. עד עכשיו שחיברנו את המספרים המעורבים האלה, החלק של השברים תמיד הסתכם לבסוף לשבר אמיתי. המונה היא קטן יותר מהמחנה. אבל אנחנו רוצים לעשות כאן זריזה, להראות לכם מה תעשו כאשר הוא לא קטן יותר מהמחנה. אז נניח יש לנו 1 ו-5 8 2 4 8. אם תחברו רק את החלק של המספרים השלמים, ה-1 ועוד 2, תקבלו 3, ועוד 5 חלקי 8, ועוד 4 חלקי 8, 5 חלקי 8 ועוד 4 חלקי 8, זה 9 חלקי 8. אז תקבלו 3 ו-9 חלקי 8. זה יהיה ממש מוזר פשוט להגיד שזה אותו דבר כמו 3 ו-9 חלקי 8, בגלל שיש לכם מספר מעורב של מספר שלם ושבר מדומה. אם אתם תתריכו להפוך את זה למספר מעורב, השבר צריך להיות אמיתי. מה שאתם צריכים לעשות הוא לכתוב מחדש 9 8. אתם יודעים כי 9 8 זה אותו דבר כמו 1 ושמינית, נכון? כי 8 נכנס לתוך 9 אחת, עם 1, אז 1 ו1 8. אז זה אותו דבר כמו 3 ועוד 1 ושמינית. עכשיו אפשר לחבר את החלק של המספרים השלמים, אז 3 ועוד 1 שווה 4 וכאן יש לכם את השמינית. אז זה ושמינית. אנחנו רק רצינו לתת לכם מקרה מיוחד כאשר החלק של השברים שלכם יוצא מדומה.